Větice hradeckých řidičů byla oceněna od dopravního podniku města Hradce Králové v tradičním projektu Jízda bez nehod. Nejvyššího čísla, 1 250 tisíc km, dosáhl za 25 let za volantem pan Petr Husák. Já bych vám chtěl poblahopřát a poděkovat za to, že v dopravním podniku jezdíte 25 let a bez nehody. A vlastně teď v té době je jedině je první milion, takže děkuji za dobře odvedenou práci. A že tím už jako malý dítě už jsem prostě si říkal, já bych jednou chtěl jezdit v dopravním podniku. To ještě bylo jedno, jestli s autobusem nebo s trolobusem. No a potom jsem se vyučil, že jo, doštudoval. No a už jsem prostě začal dělat autoškol a už jsem byl celý nažávený na to, jak se těšil jsem se vyložený na to, prostě jak budu jezdit tady s autobusem. Nejenom v dopravním podniku města Hradce Králové, ale i v ostatních firmách, dopravních firmách se řidiči hodnotí podle toho, kolikuje jedou kilometrů bez nehod. A je tam určitá motivace a i to ocenění pro řidiče v tom, že za prvé firmě šetří peníze a za druhé je to určitá řidičská hrdost na to, že neměli haváry, že nespůsobili nějaký kolaps v dopravě a že jsou to řidiči profesionálové. Přišel jsem ten poslední autobus, co jsem říkal co protože ty poslední autobusy volně vystopily, když jsem teda dostal, tak to jsou jako opravdu za ty roky, co jsem mohl vyzkoušet ty autobusy, tak to je opravdu nejlepší autobus. V letošním roce jsme ocenili pět řidičů, ale té milionové štafety toho řidiče milionáře dostáhl pouze pan Husák. Spolu s památečním oceněním získali řidiči také jednorázovou finanční odměnu.